куди діти Чернозем з щебеню Максим подивиться будь ласка об'яву на різних сайтах де дають оголошення наприклад той же Olox або коли ви їздите по округі зверніть увагу тому що іноді висять стоїть об'ява з телефоном приймаємо будівельне сміття це на підсипку ділянки іноді відсипають під магазини, під автозаправочні станції там обочину підсипають і от е, таке сміття туди можуть прийняти тому зверніть на це увагу пошукайте по оголошеннях і може знайдете куди а якщо ні ну тоді назвали як пересипка тому що назвали вони ж як насипають сміття потім слої ґрунту потім знову сміття то, то чернозем щебнем вони приймуть як от на прослойку ґрунту